براكين وزلازل دي كلها حاجات مش مالي الإنسان ملوش يد فيها من عند الله كلها فطبعا أي حاجة بتيجي من عند ربنا فهي خير للبشرية كلها بس بنتقد السليب الأحمر إن هو بيدم تبرعات إلياس حبيبي أهلا وسهلا منورتني. إن هو بيلم تبرعات للناس ماشي اتفضل يا للناس اللي هم تضرروا من البركان فطبعا في دولة المفروض بترعى الناس ديت وهم عددهم مش كبير أوي يعني مش مش للدرجة اللي انتم متخيلينها يعني لأن حجم السكان في الجزيرة دي صغير جدا. زي ما في دوله تستفاد بعد كده من البركان ده زي ما هي لازم ترعى المواطن اللي بيته راح وأرضه راح ما استدناش ان الأحمر يلمله فلوس علشان ينجزه ولا يبنيله بيها بيت تاني هو ده الانتقاد يا جماعة ان المواطن اللي حصله كده الدولة هي اللي ترعاه مش مش يستنى مساعدة من من صليب احمر او الهلال احمر ما يستناش مساعدة من حد المواطن المفروض ان الدولة بتكرمه ان هو يعني بيتوا راح في كارثه زي دي وطبعا الاجهزة دلوقتي قبل البركان ما بيحصل بكتير. بتدي انذارات ان في بركان هيحصل هنا وبي وقبل البركان البركان ده على فكره بيبقى في الاخر مش في الاول ما بيطلعش كده في يوم وليله ده بيجي قبليه كذا هزه ارضيه ونتيجه الهزات الارضيه دي الاجهزه بتعمل حساب وبتعرف ان في في المنطقه ده هيحصل بركان يعني نادر اول لو لقيته مواطن مات نورتني يا شاعر اهلا وسهلا علي باشا منورني يا استاذ مسعود اهلا وسهلا بك وهي دوله اسبانيا من الدول المتقدمه اهلا وسهلا استاذ ناصر نورتني يا استاذ ناصر البراكين دافين في اي مكان? هل هو في ايطاليا ام في اي مكان? إسبانيا؟ نورني يا حبيبي. روما يا خايمان. ازيك يا استاذي عامل يا استاذ ناصر. نورني والله. نور يا استاذ مسعود. سأل فل عليك استاذ عليك. الشعر الكبير. تحيه للجميع بالتوفيق ومزينب. ومزينب. اسلام يا مزينه اسلام لي يا استاذ ناصر وهو انا فاتح بس بقول لكم ان يعني عيب ان الصليب الاحمر يلم المواطن او حتى لو احنا برضه في العرب يعني هي الدوله هي اللي ترعى المواطن مش مش يتلم مش يتلمي له فلوس علشان يجيبوله بيت تاني ولا يجيبوله شقة تانية يقعد فيها المفروض في دولة وهي اللي هتستفاد من البركان دوت أما ينتهي سواء بعد شهر بعد ست شهور هينتهي مفيش حاجة هتفضل دايما وهتبتدي تجمع الثروات اللي هي طلعت من البركان ده من معادن ومن مياه ومن كبريت هتستفاد بيها الدولة. يعني خمس ست شهور سنة والدولة هتستفاد تسلم يا أستاذ أنصاف ففي دولة هتستفيد فزي ما هي هتستفيد بكرة لازم ترعى المواطن النهارده ما يستناش المواطن إن هو يتلمله فلوس تبرعات علشان ياخد ياخد فلوس ياخد شقة بيها ولا ياخد بيت بيها. حتى لو احنا برضو يا جماعه في المجتمع العربي والوطن العربي حصل لنا حاجه زي كده الدوله هي اللي ترعى مش تستفيد الدوله على حساب مين الدوله الدوله هي اللي بترعى يا استاذ ناصر المواطن مش المواطن بيتلمله فلوس علشان تاخد له بيت تاني زائد ان عدد السكان في المنطقه دي عدد بسيط جدا المواطن عم يدفع التمن والدولة عم تطلب مساعدات. اه مع المشكلة ان الصليب الاحمر كمان بيطلب مساعدات للناس ديت علشان بيتهم اللي راحت وكده. فهو انا شايف ان هو يعني عيب. عيب في حق الدولة نفسها. وحتى احنا لو عندنا الكارثه دي في المجتمع العربي. برغم فأرنا وأحقيتنا إن إحنا نلم والكلام دوت بس برضه أنا شايف إن برضه هي الدولة هي عندها هي اللي ملتزمة برعاية المواطن اللي هو بيته اتخرب دوت دولة غرقت شوف حصل إيه في سلطنة عمان اللي هو الإعصار نصيحة غير اه الحكومة اصل الحكومة. الحكومة دي هي هي الدولة هي بلدك اخي ايمن الصليب الاحمر احد ازره صندوق النقد الدولي مواضيع مفهومة يا استاذ ناصر بس هو برضه بيستعطف الناس ويلم منهم فلوس على انها للمواطن دوت اللي هو بيته اتخرب وكده ومصور الزلزال طبعا ان الناس دي بيتها راحت وعايز بقى يلميلها فلوس عشان يأخد لها بيوت تانية ويسكنهم. وانا واسق مية في مية ان مش مش ممكن الدولة هتسيب الناس دي كده قاعدة في الشارع ولا ولا ما جابت لهمش له اماكن من قبل زلزال البركان ما يحصل. كان في زلازل كتيرة جدا. والنتيجة الزلازل دي ثواني اللي معايا حاضر. يا حبيبي اهلا ايمن ازباش زيك زيك يا حبيب قلبي منورني الحمد لله الصحه تمام تمام يا باشا الله يبارك فيك اصلا ما بتبانلي تعالي الله يحفظك يا ايمن انت انت والله العظيم لا تعالي ما كتبانش الله يخليك يا حبيبي ورب يديك امين ينور. التعليق و... في في البرنامج مش مش ظاهره فبضطر اشوفها جوه عشان الكمبيوتر. تسلم يا استاذ اهل مصر اهلا اهلا نورتينا اهل مصر. وده بقى انا بحال أطرش في الزفه نهضر مع الناس وما نشوفش كل كيف. <تصفيق> آه اخي فاضل طول عمره المواطن يدفع الثمن. ايوه هو وكمان يعني ما تبقاش انت جاي تستعطف المواطن سواء أجنبي او عربي أه على ان الناس دي خلاص كده يعني مش لقين لهم بيت والناس دي غلابة وأنا بتكلم على كده الناس دي مش غلابة ولا ولا فوق ولا دولتهم فقيرة ان هي تقدر طرعاهم اهل مصر مصر فقط حساب من عن يعني الشهوات عارف والله يا استاذ الشهوات طيب ماشي حاضر اشيله منك حاضر لو لو عايزة تنزلي بيت شهوات نازليه بيها يعني يعني هادي جيده ام جيده اهلا ام جيده ما والله ام جيده هي الحساب ده اللي هو مسعود نوران يا ام جيده اهلا لي البركان ده فين يا أيمن؟ ده البركان ده بقاله من من, من شهر 9 شغال من من 20 9 ل 21 9 بركان اتنا؟ من 19 من يوم 19 بركان اتنا؟ من يوم 19 ايه؟ اه اسمه اسمه اتنا جبل اتنا آه لباما <متسجيل> اه لا بابا اهلا ضقتنا الزغراوي اهلا بيك نورتني يا زهراوي ايمن تسلم اتفضل <متسجيل> يا عم ايمن اتنا ده قريب من الحموشيه عشان كده سالتك نورتني يا مستر الزهراوي اهلا بيك تعرف انا واخد البث بتاع واحد بيعمل بال12 ساعه بس على الـ على البركان ده وده بس مباشر على فكره <تصفيق> كيديروا هذوك الصينيين ولا الفيتنام هم اللي كيديروا البث ديال البراكين اسعار الذهب آه اسعار القهوه لا خلي بالك هم حطوا الكاميرات وحطوا كل حاجة فاطمة بالوج أهلا وسهلا أهلا فاطمة الوجدية وقيلة خليتيني زي الأطراف والله ما ينفعش حاجة ما... أول ما بقى فيها هزات أرضية في, الم... في المكان دوت والهزات ابتدت تزيد ابتدوا يعرفوا ويحددوا أن البركان هيطلع في الحتة الفلانية ديت ورصدوه نعم آه. التصوير ده يا جماعه الكاميرات بتاعت اللي هي مراصد البحث بتاعتهم بتصور 24 ساعه بس طبعا سبحان الله اول من بيحس آه. اول من بيحس الحيوانات خصوصا الحصان اه اه هي يعني كانت يعني لي واقفه في في البرنامج صوتك الحمد لله مش زي البارح لا الحمد لله احنا كنا هنا اه الحمد لله صوتك تبت ال... ولا رزع. البس... حتى الوقت في ما بيعدش <تصفيق> <تصفيق> عندك وقت برقاني. عندك في في الاستريم بيعد اه ها بيعد ده عشان قلت اجرب كده ما انقل الصوره بتاعته عندي أه هشوف هيطلع هيطلع للناس الشكل بتاع البركان ولا لا اصل التعليم ما بيشبهش لكن العداد كاين عداد الناس كاين هو التعليم بس هو التعليم هو المعلق معلق التعليم ما في معرش لينا وعمر اهلا وسهلا نورتينا سلام ورحمه الله وبركاته نورك اخي ناصر انتبه من الترا ايه الترانيش أيمن مش عارف الترانيش دي يعني يا أستاذ دي ناصر دينا وعمر ده فين هو يا جماعة ده ده في بث في كذا قناة مشغلة البث ده أربعة وعشرين ساعة على البركان ده بركان لباما ويش جمال على المنصة ده الياس يا أستاذة خدوق اهلاً خدوج ايه رأيك يا استاذ خدوج ان الصليب الأحمر بيلم للمواطنين اللي هم تضرروا من الزلزال وبيتهم باظت بيلم عليهم فلوس بيستعطف الناس بصورة البركان وبيلم لهم فلوس بيقول لهم عشان الناس ذي اتضررت وكده وعايزين نساعدهم ممكن أي من المقارنة للعيشة في أوروبا ممكن يحتاجوا مساعدة مظهور مش يعني يعني أسبانيا فقيرة للدرجه دي سلام <تصفيق> ورحمة الله وبركاته أنا من فاس نتمنى أن نزل الرابط بتاعك نزل الرابط بتاعك يا فاطمة بلو لينا وعمر البركان ده جاي ناحيتنا. <تصفيق> أنا كل شيء أهلا وسهلا نورتيني يا أستاذ أهلا أيوه ده قلبينا ده لازق فينا فاكر الفيلم بقول له ده إيه؟ مش لينا ده تاكسي لازق فينا. <تصفيق> <تكلم> نورتينا عالم كل شيء اهلا بيك منورين كلكم منورني يا استاذ ناصر نزل الرابط بتاعك يا استاذ ناصر نزلوا يا جماعه الرابط وبادلوا مع بعضكم نحلم نجي يوم نرجع بسنار الكناري مغربيه ما السؤال. آه ما عارف ما أخدتش بالي معلش. بقول لك إن يعني الصليب الأحمر بيلم تبرعات للناس اللي هي تضررت من الزلزال دي. فطبعا هما العدد بتاع الناس دي مش عدد كبير لأن هي المنطقة دي أصلا عدد السكان فيها قليل جدا. وأنا بقول يعني الدولة هي اللي تلم وتدفع. أهلا وسهلا أستاذة زهيرة. أه مش من حق الصليب الاحمر يلم عليهم فلوس. السلام ورحمه الله وبركاته نورتينا يا استاذ زهير اهلا بيك. السلام عليكم. الله ينور يا شهوات الدار. منور يا زهيرة نزلي الرابط بتاعك يا زهيرة شيوه تاثرتي فعلتي؟ لها فضل الله ألف. ألف ساعه الف إن شاء الله ولكن راه من زمان الاف على هذا الألف 1000 قديمة. قديمة اوي اوي آه. تفتح اوي اوي اوي اوي ما تولعش يا أيمن أنت مريض ما تولعش والنهارده بقى أول يوم شفاء الحمد لله أه هنا آه هذا يحصل دايما اثر حوادث طبيعية الهلال الأحمر أو ده الصليب الأحمر أو جامعات ومؤسسات تجمع التبرعات. ايوه بس طب ما نفس الدولة اللي انت النهارده بتلمي علشان المواطن بتاعها دوت يعني خمس ست شهور سنة بالكتير وهتبتدي تجمع الخير اللي طالع من, ال من الزلزال ده من البركان من البراكين دي ما يعني خير ربنا ما بيطلع معاها اه الصليب الاحمر اه فالصليب الاحمر أحمل عمل حملات كبيرة اول انا شايفها على الانترنت تبرعات وبعدين الناس دي يعني يعني مش زي حالتنا كده دولة فقيرة وواحد يقع فيها محدش يسأل فيه وجامع له ولا الكلام ده لا الناس دي من قبل ما يحصل البركان وهم عارفين ان في بركان هيحصل هنا ومظبطين الناس ديت وجايبين لهم اماكن يقعدوا فيها و... ومعوضاهم الدوله ما ما اظنش ان الدوله سايباهم كده في الشارع يعني مستنيه الصليب الاحمر يلم لهم فلوس ولكن المعيشه في اسبانيا ماشيه في المغرب ولا مصر <تصفيق> المعيشه في اسبانيا ماشي هي في المغرب ولا مصر تحتاج تكاليف يعني تعاونهم الدوله ولكن مش كافي الدول العربيه يعني وضع ثاني خالص يعني لو انت بتلم لناس في دوله عربيه اقول لك اه انا اول واحد يساعد معاك اما الدول الاجنبيه دي دول يعني حالها كويس ميسوره الحال اه نمرة واحد، نمرة اتنين النهاردة هي هتصرف كام يعني على المواطنين اللي عندها دول؟ ميت مليون ده بكرة ولا بعد خمسة شهور هتلم ملايين من من ورا البركان اللي عندهم ده. اه ولكن هذه بادرة مستقلة. آه انتبهوا بنشوء النار المستقلة. ايه كله يخلي باله من الله. <تصفيق> على فكرة جماعة الشكل اللي قدامكم ده ده يعني النار دي بس ده مباشر. تحي انفجر في اي لحظه اه ده خلاص انفجر يا رياس لسه بيصور لسه هيعيد حي... لا ده خلاص ده انفجر ودي ده هو كده ابتدى يهدى اه بس اه بس بيجيب بقى من من, من قلبه لسه يطلع اللي فيه آه. الطوب اللي بيطلع اللي بياخدوا منه يعملوا منه الطوب طوب غالي جدا ان انت تبني بيه بيبنوا بيه افران حراريه بيطلع معادن بيوصل لمعادن الذهب بيطلع معادن آه. آه. اه بيدخلوا آه. فلوس من بك يعني المعادن اه معادن غاليه جدا اه <تصفيق> يا فاطمه وأهلا وسهلا سلام ورحمة الله وبركاته. نورتني يا أستاذ. توفر سيوفي وروح. عندك من ضمن الغازات اللي هو الكبريت اللي بيطلع ده أستاذ الأستاذ حيدر أهلا وسهلا نورتني يا أستاذ حيدر. أهلا حيدر. الكبريت سام. اب آه يطلع الخام الخام الكبريت اه الخام حتى الدخان اللي انت شايفه دوت يعني لما حصل في ايطاليا خدوا الدخان ده شغلوا به مفاعلات كهربائيه ولدوا بيه كهرباء البر آه. أه كان 91 واحد واقي ايطاليا آه نورتينا ام غايدر نورتي يا ام غايدر وكان 91 في ايطاليا اه و... وكان سبب ان اقتصاد <تصفيق> ايطاليا بعد كده اترفع اه عندك ايطاليا اليونان اسبانيا ولكن اسبانيا قليل اكثر ايطاليا واليونان آه. ما آه. اسبانيا بقى, بقى, بقى, بقى اتفرج عليها مثلا بعد ثلاث سنين <تصفيق> من من آه البركان ده اه هتلاقي فيه انتعاش اقتصادي عندها في دش كتير يدير حفلات، ياس ما <تصفيق> بيعملش حفلات لا ما زال ما زال شكون شهيوات اه يا بتقول لك انت ما سلام حفلات ليه سلام الله يحفظك يا سلام سلام سلام سلام سلام سلام هو سلام سلام سلام تاكسي ده مش لينا ده تاكسي جنبينا ده لازم فينا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حلو نزلي الرابط بتاعك يا فاطمه نزليه فاكر بتاع مين؟ <تصفيق> بتاع احمد ادم <تصفيق> اه اما كان يحط ايده على الصوره يقول لها ايه عامله ايه يا طهرة هو <تصفيق> <تصفيق> فاكر امه رسدي شالدها وحطت صورتها وهي روس هو كل شغرا يا الله صباح باسم الفيلم صباح <صفيق> ايوه <صفيق> <صفيق> <صفيق> <فعل> <صفيق> <aram dieses> السواق بتاعه يقول له ايه ده ده حد بيقول تاكسي يقول له ده مش لينا ده تاكسي جنب لينا ده تاكسي يقول له اهو بيقول تاني اهو يقول له ده تاكسي لازم فينا هو عامل له العربيه بتاعته تاكسي ومركبه هو اللي قال لي غير سافروا لقنطره ولا ما سميتهاش مدينه بقى يدور فيه على الروب قال لي احنا صفر الله هل تكون أنا أو يستغل تكون بك تشوف شو يستغل البصر البصار التدخين مضر يا أيمن التدخين مضر عيني والله عيني ان انا اشرب فاضي اه نفس نفس <تصفيق> نفس لما ما تشوف اطرح حتك عالي ها اي بوبي بيدخل وانا اول ما اخش له حفله يروح مدخن على طول انا برضه بشوفه بدخن تعودنا <تصفيق> ندخن مع بعض فصيل بريكا دوز دوز دورنا يا استاذ حيدر خدوك منور الدنيا رب يحفظك ويسعدك يا رب العالمين آسف أنا معي إتصال أيوة نطلب الله لهلا يخطينا صحتنا أكيد الصحة ما إذا ما كاينش الصحة ما مهما يكون عندك ماله ما عندك الصحة أكيد ما عندك شيء شيء حاجة صح. صح سالم الله ما راح نقول لك راح أتركك أترك لك هذا شيء يفئ القلب. ما راح نقول لك راح أترك لك هذا الشيء، فاطمة حبيبة شكرا بيك على الحضور معي في الحفلة، شكرا على الرابط ديال ديالك حبيبة، لا فاطمة بالله من هي ما توقعي قلبي، شكرا أختي مجيدة منوراني يا مجيدة أهلا وسهلا بي دلوقتي الصحة عال لازمنا. لازمنا دورة في اسكندرية. نورها يا حبيبي يا أيمن وفي اللي بتعرف نعم ما تلف بينا في اسكندرية بعدين إن شاء الله. لا أعمل لك واحدة دوارة. كانت لفة حلوة، كانت لفة حلوة. أه ركبنا معاك الأطبيب. واحدة بقى في، لا واحدة في المكتبة. اه شفنا المكتبه، ولكن ما دخلتيش، ما دخلتيش، كنت دخلتي آه. زوين المكتبه اه اعمل لك واحدة بقى من برا ومن جوا ان شاء الله من جوا اخ، مش ممنوع من جوا اه مش, عارف مش عارف ممنوع, ممنوع لك. اه لأن المكتبة اه إذا ما كانت الفور فوضينا هذه المكتبة من الداخل. أكبر مكتبة أكبر مكتبة هي ديال آه. الإسكندرية. نزلوا يا جماعة نزلوا الروابط واتبادلوا مع بعض. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تسلم يا أستاذ حيدر يا رب. وحيد حقه وحيد عمي وحيد جا اه دي <تصفيق> عمي وحيد أنا مش عارف مين أبو إبراهيم والله يا. شيوات أم إبراهيم ما قال شيوات ما قال شيوات الله أعلم, كل شيء. أقلش أقلش أعلم كل شيء لا أبو إبراهيم عالم كل شيء أه منور الياس بنورك بنورك الحمد لله تسمح لي ولا ولا يا جماعه عارف شكر دي <تصفيق> استاذ وحيد لقيت اعلان وانت داخل ولا م... لسه ما لا عليا بقى يا معلم شوف شوف الحلم كانه لسه طاير. اه. يلزمه سنه عشان يهدا. <تصفيق> اه هياخد شهور ممكن يوصل ست شهور على كده. اه. ممكن يكون اكثر. اختي فطيمه نعم نعم شاف الاعلام استاذ كويس لسه ما بلغوش عليا يا استاذ وحيد دلوقتي بلغوا عليا يبوظوا يبوظوا الحفله خالص لا ما يبلغوش عليك كلام بتكلم ان بقول بقول يعني ان الصليب الاحمر بيلم للناس المتدربين فلوس طب وما الناس دي الدوله دي هتكسب بعد كده من ورا البركان ده على يا أستاذ وحيد شوف لنا شو الدار منورة أستاذ وحيد دي مش عارف التعليقات اللي مكتوبة ده دافداش انا هنا عمال انا شايفك اليس اه كتبتها قبيلة كتبتها قبيلة آه. <تسأ citiesida> كتبتها من اللي طلعت المرة الأولى الشليل التعديلات وقفه <تصفيق> انا عيقات. ما كتهضرش ليا كاع التعليقات ما كيتسوق ديانو ها أه؟ تسمع صوتو وبس ما الصوت ما حد يجي عاوز يطلع أو... لا البركان كصوت الامواج اسمع أه. اه شو صوته عم هو بص بينزل ويطلع ينزل ويطلع اما آه الدنيا تضلم بقى هدي هدي شكل غير ده خالص شكل جميل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الدنيا رابعه والكوي بديع قفل على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل <تصفيق> انا عايز اجيب اجيب بس تاني بس بقول خليني انني بقى وخلاص انني اقول لك انني اقول اللي انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اه لك انني اقول لك انني اقول واحد بت ممكن هو تقلب القناه عندك. اه. الحقوق. بس ممكن عشان انا الصوره صغيره. اه. منوران يا استاذ وفاء اهلا وسهلا بك. قول يا ايمن ممكن نحول بت عندي. وفاء وبوسي ثواني انا ما شفتها. شفتهاش وفاء وبوسي. مش فضل فضل. ايمان اه نشحن فلوس نمشي نشحن التليفون باش تفضل يا استاذ تفضل قول لي يا ايمن ممكن نستخدمك في الناتو قرر لي اسمع ليش ماشي مشكل تتقرا حيت انا ماكيبانش ليا ماعرفش فين آه اوه اهلا وقت المقيدات حياة المقيدات مع السلامة من غير ألف سلامة. منور الفل أستاذ وحيد. <تصفيق> <تصفيق> وفي إيه بيعمل الـ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يخفي اكل التعليق ليه أنا مش عارف كتابه ما بتطلعش على البرنامج خالص. منورني يا استاذ وحيد. منوراني يا عالم كروشيه ابراهيم اهلا وسهلا نزل الرابط بتاعك يا زهراوي. حياتي كل جميع الحمد تسلم زهراوي، نزل الرابط بتاعك يا استاذ زهراوي. أوكي كده بيلف تمام اه راحت آه هو على فكره ده عنده هو اه عنده هو من عنده مش من عندي اه مم. ده ده فتاح بقى له ما بينفنش ايمن لا بغيت نقول بحال هذا ولكن من الهاتف ممكن؟ من الهاتف ممكن؟ عايز تفتح نفس الحفلة من الهاتف؟ حفلة ديال مباراة كرة القدم آه، عايز تنهي المباراة يعني؟ أنقل المباراة آه لا لا مش هتيجي معاك او موكب او طعام او طعام او طعام او طعام او طعام او سجله لا لا او من قنوات طعام قنوات طعام او طعام او طعام او طعام او طعام يعني أنت مثلا منزل منزلها على ال على الموبايل المباراة قناة ثانية ممكن انسخها من قناة ثانية اه هتنسخها اه ماشي هتنسخها وتقفل الصوت بتاعها أيوة ماشي وتبقى وتروح عامل لها شير فيديو على على الستريم يارد بسي دي خاصة في الحاسوب آه. كنت في التليفون اه وفي طريقة تانية بدل ما تفتحها تفتح المباراة في التليفون وتعمل شير سكرين للشاشة تبقى شاشة آه. الموبايل المباراة شغالة فيها وانت عملت الشير يروح عارض الشاشة بتاعة الموبايل بتاعتك يعرض يعرض اللي على الشاشة العلامه اللي هي بتاعه المشاركه دي اللي فيها اطول شاشة وفيها علامه زائد دي على بس طبعا انا عشان اجيب اجيب الصوره دي كده بالمنظر اللي انت شايفه دوت وما تشوفش كلام الناس اللي موجود في المحادثه والقناه واسمها عملت له حاول عملت ايه؟ عملت حاوي عشان اوصل للشكل ده. اه. صح مرهق بس اليوم هتعبني والله مشواري. الف سلام عليك يا استاذ وحيد، ربنا يبارك لك. بس كان بس ممتاز والله. الحمد لله يا رب يحفظك. تسلم يا استاذ ناصر. اللهم اجرنا من النار اللهم امين يا رب العالمين اللهم <سؤال> امين ترمين بس عندي ويلكم سلام ورحمه الله وبركاته ويلكم <تصفيق> ويلكم هنا سوي اهلا <مسيوذان> وسهلا انا حنزل يا ايمن اكتب لك شويه طيب ما انت مش شايف التعليقات زي صح؟ اه مش شايف. اممم ما ليه البرنامج مخفي التعليقات. الشيء شي خاص يدرسيها. يسير. <مسيوذان> العب ده عندي انا تقريبا. حاول اصلح العيب ده أكتب كده يا إلياس حاجة أهلا أهلا جميلة شو هذا السؤال سأل فل عليك يا جميلة بركان ايه اللي ليه فوائد أكتر أكيد البشر لو اتحممت بيه فوائد أكيد للبشر للبشرة أنا كاتب للبشرة <تصفيق> يا بنتي كاتب للبشر نورتينا <تصفيق> يا جميلة اللي لي حظري يرفعه أهلا أهلا أستاذة حكيمة أهلا نورتينا ازيك يا أستاذة حكيم نورت يا جميلة، بركان ايه اللي ليه فوائد أكيد للبشرة <تصفيق> لو اتحممت بيه، <دي>. منور <تصفيق> يا الغالي، نورك يا أختي، وعليكم السلام يا أختي الحكيمة، منورة أختي. عارف أصلح التعليقات إني أطلع في البرنامج بيطلع لي في البرايفت ما بيطلعش هنا أنجيلا هولا أنجيلا وبيرجادو فيصل أهلا وسهلا أستاذ فيصل نورتنا أستاذ فيصل بونا يا أنجيلا قالت كتابته هون ناصر في حد على الأكبر عمل لحظر هو الجادو أنجيلا في اسم كامل الحضور تسلم أساس فيصل كل اخت باسمها من, من الله. من نشاط البركان الوحيد نقول لك استاذنا الله استاذ فيصل الله انا اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني حظر الاخضر ما بيشتغل اقول عطل اقول انني اقول انني اقول انني اقول انني جميلة هلا لي برازيليا برازيليان، بقيت بورتغالي شي جو انجيلا هلا لا برازيلية يا أخاي بس بيتكلموا برتغالية مبتو... اه برازيلية بس برتغالية أستاذ باكس الحرية أهلا وسهلا نورتيني يا باشا ازيك يا اه برازيلية اه عند العالم يا أستاذ أيمن طب أحسن في داهية والله الواتس ده موري ده دي إنت إن المحادثات بتاعته كلها بياخدها تروح على الفيسبوك بتاعك بيشارك ال الكلام اللي بتكتبيه والمحادثة بتاعتك بتبقى موجودة في الفيسبوك عاملها وحتى على لو إنت عندك هونجيست بتاع جوجل ده هتلاقيه برضو بيشارك الحديث فيه. عمل عمل برضه شغلانه ان هو البيانات بتاعتنا بتاعت صاحب الرقم كلها بقت عنده وقال ده يعني خلاص حاجه ضروريه هاي وبطمنكم على الاخضر من المملكه العربيه السعوديه الاخضر مش شغال مش شغال تماما اه تمام تمام الله ينور يا استاذ لا اخو واحد من البرازيل الاغلب يتكلمون اسباني بعض مستعمره باللغه يا را هو من وين جايب هذا الحكي يا باشمهندس ايمن يا حكي ايه ايوه كل... انت ما الموضوع ده ما انا عملنا لغه الواتس من, من يوم التحديث اللي عمله دوت واللي هو يحتفظ بالبيانات عنده لان هو نفسه ما بيقدرش يحمي نفسه بيتهكر عليه يعني في ناس كتير بتهكر على الواتس بيهكر على الواتس ويبقى عنده المعلومات كلها بتاعتنا اللي هي في الواتس والمحادثات بتاعتنا اللي في الواتس تبقى عنده اي واحد يهكر عليه مش انت عارفه ان انا كان عندي واتس تاني برقمين ما بقيتش أدخل بيو. وعملت اللي هو التالت ده الرقم التالت ده هو للواتس بس. وفين وفين ما بفتحه حد. بولا انجيلا الياس. بروكي بروكيو برا. بورا كي بورا. بورا بورا يا الياس. <تصفيق> يتهكر ما عندي أسرار لا ما المشكلة مش أن هو بقى بي بياخد الشات بتاعك بس أما هو أنا دلوقتي اه يتهكر اه يعني اتفضحت لما بشتم في ناس في واتساب مش مشان إيه كساروا الناس اه بتفر هي المشكلة مش أن هو بياخد الشات بتاعك أنك الناس وكده المشكلة ان هو بيقدر كمان صاحب الهاكر اللي هو خد الهاكر على الواتس نفسه و... وعرف معلومات عنك ان هو يقدر يهكر تليفونك انت كمان وياخد الصور اللي عليه فأي صور شخصية فيديو شخصي بتاع دي ممكن ياخده ايوه الياس بورا كبورا <تصفيق> مريم اهلا وسهلا مريم ماريا ماريا بالوك أهلا وسهلا نورتيني سلام الله وبركاته شكرا يا أستاذ حكيم الله يخليك عليكم السلام ماريا نورتي آخر رسالة على الأخضر بساعة تلاتة العصر بتويد السعودية ما عندي غير صور الورد. <تصفيق> لا الشات كمان الشات كله بيبقى. لك يعني هو اللي بيهكر عليه بيهكر ياخد كله. بياخد كل المعلومات. ما هو غبي. ما عرفش ليه عمل التحديث دوت ان هو يبقى. عارفنا بالتفصيل. بتاع الواتساب ده. عايز معلوماتنا كلها عنده. خد المعلومات وهو بيتهكر عليه. يا راوي يعني كده اخذ العيله كلها حبيبي الياسف. يا ام ايمن فضل يا حبيبي ما تخلي موضوع التعليق ده موضوع ايه التعليق اللي يطلع عندك ما التعليق اه ما انا مش عارف اجيبه والله ما عاربش في ايه طب في ايه هو عيب عندي انا ممكن لعبت في حاجة اه اظن لعبت في الاعدادات بتاع البرنامج اممم خشي تاني احاول فيها تخشي علي خش لا لا تقعد يا عمي باركين والزلازل ايه? يا الناس <تصفيق> يعني اي حد فيه هكر ولا حد معين? اي حد فيه هكر ولا حد معين? لا هو اصحاب الهكر دولت معهم برامج غالية جدا بفلوس غالية. فمش مش هيصطاد يعني الناس الغلابه اللي شبهنا ده <تصفيق> بيعملوه علشان ياخدوا ناس حتام <تصفيق> يستولى على على موبايلهم على مكالماتهم يتجسس عليهم آه ناس يعني هيكسب من وراهم انما احنا هيكسب من ورانا ايه حتى لو خد له مؤاخذه يعني صورك من على الموبايل هيعمل بيها ايه ده ايه واحد عامل برنامج بملايين ودافع فيه عشان يجيب يهكر على حاجه زي كده هياخد <تصفيق> صورتي مثلا يعمل بيها ايه ولا فيديو من عندي ام بي في برنامج عامل ده برنامج اسرائيلي في كاسوس اهلا وسهلا نادر تاج نورتيني سلامات الله وبركاته برنامج آه بيكاسوس برنامج وبفلوس غالية البرامج اللي هي بتاعت الهكر بتاع الـ بتاع الـ الحاجات الكبيرة ديت يعني يخش يهكر على واتساب يخش يهكر على فيسبوك على ماسنجر دي برامج مش رخيصة اه دي استعلامات دول يعني آه. دي استعلامات آه. دول ده في ناس بتعمل هاكر تخش بيه على البيت الابيض نفسه على المعلومات بتاعته اه اه, آه. طبعا واحد مش هيعمل حاجه زي كده مثلا علشان ياخد صوره بتاعتي ولا بتاعتك. السلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا ام زياد اهلا بيك. كنت سامعني ده بأيمن؟ ابو زياد. اه سامعك سامعك. يا ايمن سماك سماك يا دي سماك كويس اه صافي انا عمال ادور على الكتابه دي ايه اللي حصل فيها مش عارف ترحت فيني يا عم صوت عندك إتقطع ايمن حاول تصلح الصوت كده كويس اه تمام كده اه شغال كده حلو صح كده حلو يا حلو انا بس بدور على تاني باظ كده اه اه كويس عالي عالي آه. انا بدور على ال على الحته بتاعت الكتابه دي اللي خافت اعرفش ليه البركان له صوت حلو زي الامواج والله العظيم صوته حلو الله. سنتعد على البحر اه ما البحر امامك يا ايمن كل البلاكونة البلكونه تلاقي تطلع البحر <تصفيق> اه مش عايز يصدق خالص ما اعرفش الكتابه آه، ام زياره آه. برنامجهم بل بل بل بل بس الشركات والحكومات تقدر تشتري يعني اخر حر نقول لهم الله يوفقهم والله الله يهديهم والله يحرقهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله يحرقهم بيضرونا بيضرونا يعني ما اما بيهكر اما بيهكر طبعا بيشل حركه الواتساب أه فبالتالي كل الناس اللي هي بقى على الواتساب وبتتصل ببعضها التسلم بيقف فبي بيضر بيدر الناس ما بي... آه كمان شويه راح اكون على المنصه اتفضل يا استاذ وحيد عالم فطومه ابكو تعالوا تمام بقى هحط الرابط هنا عشان على المنصه الله خليكم تتبركنوا على راحتكم في فوائد البشر يا بنتي للبشر للبشرية مش للبشرة. علاء علاء يا مع السلامه على كل شيء علي علاء وحيد وحيد. اختي أه مره مرعب اسف اهلا ازيك يا نادية يعني اللي اسف انا اسف انا كل انا اشوف كل اسف اشوف اسمي وانت بتكتبيه اقعد اضحك يا ناديه منوره يا ناديه ألف شكر لبصمتك يا ناديه تسلمي نورتيني يا ناديه هتبطلي تقوليلي عم إبان وحيد ما قلتليش ايه رايك في الحركه اللي انا عاملها دي يا لهوي برضه يا بنتي ايمن ايمن مش ايمان والله <تصفيق> <تصفيق> يلا كيفك يا عم اجهز للعرض عند عرض مين عرض في السطوح عندي شبتي دي الساعة 7 ماشي يا دوبك كذا تلحق يلا بسلام عليكم الخوت اللي تحت بسلامة أيمن ساعة سعيدة. السلام عليكم السلام ورحمة للاخوان الجميع والاخوات يا ناديه السلام يا عمي واخي امام برضه ايمن ايمن بقى ما الالف اللي قبل النون دي. ربنا لك في اولادك يا رب وتفرحي ناديه. الف شكر يا ناديه. حظنا جامد توفيق ناديه صح عم ايوه برافو عليك الله ينور عليك يا ناديه تمام يا راجل شكرا نادي ناديه يا سامر اه اه بنت العراق بنت العراق الغالية منورتيني اهلا وسهلا ازيك يا السلام ورحمة الله وبركاته ازيك اهلا وسهلا يا ام احمد ويش ده بيحضروا العرض <تصفيق> مش عارف والله شكرا شكرا على المنتدى الف شكر. أستاذ وحيد الف شكر على المنتدى. راح عمل بس مباشر للزلزال. عمله او في نيويورك وعمل مباشر او. الله يسلمك يا سموه بالعمل عندي ساعات يلا وصلت ألف ساعة وانا اوصل على العام اعمل ايه علشان الساعات هو انت مش كنت معانا في جروب يا نادية الرقم بتاع اللي هو بتاع, ال... بتاع الواتس دوت هتلاقيه عندي عليمه هبعتيلي هبعتلك برنامج تخلصي بيه ويارفع لك المشاهدات كمان. آه كل تصويت على السؤال البراكين لها الفايدة عليك. اه انت كفاح هو البركان هو ده الموضوع الاساسي فعلا. صليب آه الصليب الاحمر بيلم فلوس للناس اللي هم اتضرروا من البركان. بالرغم ان دي دول يعني مش فقيرة مش زي الدول العربية شبهنا كده هو. ممكن ندور على حد فعلًا يلم فلوس. ماشي البركان ده دي فوائد بعد ما بيخلص. ان كل اللي انت شايفه دوت كل دي فلوس. كل حتى الدخان اللي طالع ده فلوس. الغازات اللي بتطلع من البركان دي فلوس. الحمم البركانيه اللي بتطير في الهواء وإنت شايفاها ديت وتوصل الاف كذا متر وتنزل على الارض وال والاندفه بيغلي وينزل على الارض ويمشي على الارض ده بيعمل دي فلوس كل دي معادن و... وخامات كتيره جدا بتشتغل وحتى لو ما خدتش معادن لو خدتي الطوب بتاع البركان بس ده ده فلوسه غالية جدا لان ده بيتبني بيه افران تسيح أه الحديد أه ايطاليا ما حصل فيها بركان خذوا حتى الدخان ده شغال بيه المفاعلات الكهربائية التوليد دي لان الخنة دي الخنة غازية بتشغل مفاعلات كبيرة نادى هو نفس الرقم بتاعى اللى كان على, على الواتس بس على الايميل على ابعتى <تصفيق> عليها هبعتلك برنامج واقولك اشتغل كان سو... تصويت على سفر البركان له فايدة بالتوفيق اول مرة اشوف هاكا أه... تصويت ايه ده كل ده كتبته انا مش شايفه واقف عندي ما عنديش كان تصويت على سفر بركان له فايدة اول مرة اشوف على شيء تصويت بس. هو اصلا في حد بيبوس البركان <تصفيق> ما فيش اللي ناس قنواتها كبيره جدا هي اللي عامله البث بتاع البركان ده وتو ما جايبينه ازاي وانا واخد منه. انا ساره منه. <تصفيق> هم سارينه برضو. آه صراحه بشكرك يا ناديه انا نادا مشرفين اختي الله الكائن المهم انا اقول نعم لان رب العالمين ما خلق اي وبلا بالك ولا شيء ما خلق ولا سمح لشيء ان يكون الا باذن منه ولا شيء بسبب كفاح في جديد اليوم عملت بس من الطبيعه والبيت نعم أخي وحيد من سبحان الله العظيم ما شوفت بيتك وحيد أسفه كنت في المدرسة ندى منورني يا ندى راحت عليكي ندى اتفرجي علي أول نص ساعة أي أيوة والله وحيد راح أعيده وبكده ما راح تروح عليا <تصفيق> ولا هو... يا كفاح انا منزل فيديو وكاتب فيه الفوايد بتاعت البركان ايه و... وبرده نفس اللي انت كتبته ده هو ده هو ده اللي انا بتكلم فيه بس هو النهارده مثلا مزود يعني الصليب الاحمر بيلم فلوس للناس دي والناس دي الدوله عامله حسابها وعارفه ان مش هينفع اكتبهولك عندي ااا إن... الدولة عاملة حسابها من قبل البركان ده ما يحصل كان في أكتر من ألف هزة أرضية زلزال في المنطقة ديت وكان معروف إن هيحصل هنا يعني بركان وأخلت السكان من المنطقة اه بيوتهم باظت بيوتهم اتكسرت بس ده مش معناه إن دي دولة فقيرة يعني مش قادرة تلم كام أسرة يعني على فكرة العدد بتاع الناس دي صغير جدا ما يجيش عدد سكان محافظة في أي دولة عربية، ما يجيش عدد السكان فيها ما يعملش النص، لا البرنامج اسمه مش على القناة عندي، مش هتلاقيه على القناة. شكرًا <تصفيق> لك. <تصفيق> <تصفيق> مع كل لما حد مثلا يفكر ان كده خلاص بيهدأ وهيبطل المكان. يطلع النار ايه شايفينها والنار دي فيها غازات. وعلى فكرة دي الغازات اللي بتطلع دي الدخان اللي انتم شايفينه ده هيكون صحب آآ صحب تقيلة جدا ممكن لدرجة انها تخفي الشمس. الصحب اللي هتطلع دي. والسحب بتاع ال دين عن... غالر دي بتعمل احتكاكات ببعضها قويه جدا اللي هو احنا بنقول عليه ده في رعد وكده آ... لان دي اغلب السحب دي هتبقى الغاز اللي فيها في معادن برضه اا وغاز قوي جدا مجموعة غازات يعني بيصبحوا سحب غازية طب آه في فايدة منها السحب دي اه دي في, في, في فايدة منها كمان على الزراعة وفي ضرر برضو منها بس نسبة الفايدة بتاعتها أعلى من الضرر بتاعها دي هتن... هتت بعد ما تتكسف كده وتتقل حجمها وتبقى خافية الشمس آآ آه... آه... تمطر آه... آه... آه... بقى وتبتدي فيها. الكتل دي اللي, اللي هتبقى الكتل السحابية اللي بقى كوت تفكو... تعمل مطرة مطلع... تنزل على الاراضي الزراعية تزود الخصوة بتاعتها. تضر آه... بعض الزراعات. مطرة بتاعتها لانها بيبقى فيها نسبة عالية من ال... من الغازات اللي هي بتاكل اوراق الشجر وكده بتحرقها بس مش كل الشجر ومش كل الزرع يعني نسبه بسيطه ولكن الفوايد بتاعتها على الارض بتبقى كبيره ولكن الصوت, الصوت بتاعها بقى في الرعد بيبقى قوي جدا تعالى أه... ممكن يكون نفس الصوت اللي انتوا سامعينه بتاع الانفجار ده، السحب دي بتتجمع وتخبط في بعضيها تعمل الاحتكاك بتاعها في السما تعمل الصوت الرعد ده بيبقى نفس تقريبا اللي انتوا سامعينه دلوقتي في الأرض ده، واما بتمطر بقى المطرة نازلة سيول. طبعا المطر خير، <تصفيق> يعني طول عمرنا عارفين إن المطر خير، مية نهر النيل اللي إحنا بنشربها وفي و... أغلب الدول أي اي نهر النيل المطر المية اللي جاياله المية الحلوة دي جاياله من المطر، آه المطر دي يعني مثلا هقول لكم حاجة بسيطة عن المطر. أه ربنا سبحانه وتعالى أه سبحانه وتعالى قال له ألف أه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد يعني معنى وانزلنا يعني الحديد ما كانش في الارض الارض ما كانش فيها حديد يعني الحديد نزل من السماء طب هو ازاي نزل من السماء و وفي في حديد كده عندنا بنبني بيه ونسلح ونسيحه ونشكله لا آه العملية ممكن تتركلي تعليق عشان اسم برنامج عملت عليك الفيديو في قناتي ان ممكن حاضر حاضر وحيد اوكي بس جميع اتعررناها حين في الطبيعة. هجد اهل فيديو ليك يوم زفاف محمود قاسم. <تصفيق> بالتوفيق فكلمة وانزلنا الحديد فيه بس شديد انت لو تركزوا في المعنى بتاعها ان الارض دي ما كانش فيها حديد. الحديد نازل من السماء. طب هو نازل من السماء هينزل حديد على الناس بينزل عليه حتة صغيرة زي المطر كده هتموته، ولو هو نازل في صورة حديد بصحيح كان الأرض كلها بقت كتلة حديدية، الحديد بينزل في الأمطار اللي انتوا بتشوفوها دي بينزل فيها المعادن الحديد والنحاس. وده طبعا أول الأنواع اللي بتنزل اللي هي بتنزل في المطر، <hesitation> المياه اللي بنشربها دي لما تيجي تحللوها قبل ما ما تشربوها وقبل ما تخش محطة كلية وكده ويفصلوا منها المواد عن بعضها، <تصفيق> هتلاقوا فيها جميع ما في الحياة دي نسبة، كل حاجة موجودة من المعادن اللي في الأرض في الماية، كل المعادن اللي موجودة علي وجه الأرض وفي بطن الأرض هتلاقوها في الماية لو أنتو حللتوها كويس، مش نسبة أملاح وهيدروجين وأكسجين بس، لا، حتى الفوسفات فيها- فيها. لو في الفوسفات وفي منجنيز وكل حاجة كل حاجة تتخيلوها. حديد كمان نحاس كل حاجة يوم وما عمى السنة واحطة لها وقت كده. السنة واحطة لها كده. يعني انا عايز اقول لكم ان الارض مش تتكون كده والناس تحفر تطلع منها حديد وخلاص. ده اندر شكرا شكرا جزيلا يا عم ايمن أه. حاضر حاضر حاضر حضر. الاسم. بس دي بقى ايه يعني بس مش عارفه اتعرف اتعامل معاه يعني ممكن انت برضو يعني انت متعلمه ممكن تتعامل مع البرنامج مظبوط أيوة برافو عليك برافو برافو يالا دية، وجعلنا من الماء كل شيء حي هو ده المقصود، هو هو بقى الحديد ده ما مكانش في الأرض أصلا، وجميع المعادن اللي انتوا بت- النهاردة بيستخرجوها من الأرض ومن جف... من بطن الأرض دي كلها كانت عبارة عن أمطار بتنزل وفيها نسب من المعادن ومنها من معدن الحديد و... ودي الأمطار دي يعني الكرة دي كانت عبارة عن كتلة من ال... من النار. بسبب الطار والمعادن اللي بتنزل وثبت تتكون الكرة الارضيه فاللب الكرة الارضيه كان جمره نار جمره نار ابتدى ينزل عليها دايما انا انا ما كانه غير علامه الدولار ما تعرفش ايه السبب <تصفيق> يعني بقى اصفر الدولار عندك اللي هو الاخضر ده لما بتيجي تفعليه بقى اصفر اا آه يبقى في عندك الفيديو اخر فيديو شوف ليه آه في اخبط الارض كنز بطن الارض الكنوز اللي اتكونت فيها دي اتكونت عن طريق الامطار. كل الامطار اللي كانت بتنزل دي على الاف على مدار السنين وهي الارض دي عبارة عن كتلة نار مشتعلة نزلت عليها الامطار طفتها وفي نفس الوقت ابتدت تكون الامطار دي عليها غلاف من المعادن. المطر قلنا بيبقى فيها معادن المعادن دي كاسة الارض فكل لما تفحري من الطبقه اللي احنا عليها وتنزلي لتحت تلاقي ايه كتل معادن ومن ضمن بقى اللي هي المعادن اللي بتنصهر وتدور على اضعف قشره في الكره الارضيه وتضرب منها تطلع البركان فبقى اما بتتجمع وتنصهر بتفضل تجري تحت الارض على بعد الاف الاميال. فهي بتجري كده بتعمل صوت والصوت ده بيبقى بيطلع علينا احنا على وش الارض عبارة عن زلزال. يعني هزلات ارضية. بتجري وتبحث عن اقرب نقطة ضعيفة في قشرة الارضية وتخرج منها. ماشي. فطبعا الاجهزه الحديثه والعلماء وكده ابتدوا يعرفوا ودي حاجه طبعا كان ربنا بعتها من زمان ومن أيام من ايام بدايه من بدايه الخليقه ان يعني الارض اللي هي فيها زلازل الناس كانت بتهرب منها تبعد بعيد عنها يروحوا يروحوا في صار بيتنبأ بيتنبهوا كده ان في زلزال هيحصل ومن هنا العلماء ابتدوا يعملوا رصد للكره الارضيه ويتابعوا المناطق اللي هي فيها زلازل كتير يبتدوا يقيسوا الارض ويعرفوا الزلزال ده هيضرب في اي منطقه بالظبط يحددوها او البركان هيطلع من اي منطقه هو آه الزلزال ده وصل لحد فين ووقف يبقى هيطلع من هنا فيقدروا يخلوا السكان اللي في المكان قبل قبل البركان ما يضرب طيب الزلزال الزلزال بقى ما يقدروش يعملوا حاجه العلماء ولا يتنبأوا بظهوره ولا بقوته ولا ولا بقوه الزلزال قد ايه وهتدمر بيت قد ايه هو ده الفرق بالرغم ان خسائر البركان اكبر لكن في الارواح البشريه لانه بتقدر تتنبئ بيه وبتقدر تسيب المنطقه اللي فيها نازل كتير دي عشان دي هيظهر فيها بركان الزلزال ما تقدريش بقى تتنبئ بيه وده بيعمل خسائر في الارواح يعني مره واحده الناس تبقى ماشيه وتلاقي الارض اتفتحت الأرض غارت بيهم، طبعا هيعملوا ايه؟ ولا ولا علما تنفع في الحالة دي ولا أي حاجة، فلذلك أنا بقول إن الزلزال هو الأخطر على, على نفس البشرية، لكن البركان فيه فوايد للبشرية، كل اللي أنتو شايفين ده. هياخد شهر شهرين ثلاثة بالكتير ست شهور وبعد كده الدولة اللي عندها البركان دوت هتكون من أغنى الدول هينعش اقتصادها جدا كل دي معادن في بطن الأرض انصهرت وطلعت على سطح الأرض. لدرجة ان المعادن دي ممكن وهي منصهرة كده وعملها تجري وتنزل في المية تكون جزيرة جديدة في المية صالحة للمعيشة و... وتبقى مكان سياحي ويكون غالي جدا كمان. تخيلوا بقى وفي براكين بتطلع من تحت المايه من على بعد آلاف الأميال في قاع البحر ويطلع منها البركان ومن شدة البركان انه هو تبص تلاقي الجزيرة طلعت في في المحيط، إيه ده؟ إيه الجزيرة دي اتكونت إزاي؟ اتكونت كده بركان ضرب والمعادن المنصهرة اللي فيه المية عملت تبديد عليها مفاجئ. فا كل اللي يطلع يبرد كل اللي يطلع يبرد يتكون فوق في بعضه فيشكل جزيرة لحد ما يخلص البركان يبقى عمل جزيرة في, جزيرة في المحيط جزيرة في البحر المتوسط وده التكوين بتاع الجزر اغلب الجزر بتكون من براكين والجزر دي السياحة فيها ناس بتشتري يقول لك هشتري الجزيرة في حتة الفلانية. يا عم يعني بتشيل جزيره في المايه اه روح عاملها مكان سياح تبقى سياح طبعا الناس العاديه اللي هما مش بتوع راس مال كده ما يفهموش في الـ في اللي ده عمله وهما لو معاهم فلوس ولا لك انا ارمي فلوس في البحر يا يعني. عم هحط فلوسي في في حته ارض في المايه مين لاقيها شغلها ايه بس الناس طبعا اللي هم اصحاب الاعمال اللي هم البزنس مان دول الاعمال بيعرف يشتغل بقى صح بيروح جايب الشري الشري الجزيره اللي ما حدش مهتم بيها دي في الميه وعاملها منتجع سياحي وشغل غواصات حوالين الجزيره تنزلي وتستمتعي بالغطس و السمك ويتكون طبعا حوالين الجزيره شعب مرجانيه والأسماك السمك اللي هي الملونه والكام دوت ومكان بعيد عن الناس خالص وبعيد عن البشريه وعن المواصلات ومفيش اي حاجه فبتبقى اا يعني الرحله الجزر دي غاليه جدا بس الناس اللي هم بقى كمان اللي بيروحوها يعني طبعا عالية جدا مضغوطة شغل فما بيروحوا الأماكن دي بي... بيفرحوا جدا لأن آ... بيتفكوا من ضغط الحياة اللي هم فيه. يا... أنا... أنا... علامة الجنيه الأفغاني، لا علامة الجنيه الأفغاني، يعني شال منك علامة الدولار وحط لك علامة الجنيه الأفغاني بتاع أفغانستان، طب <hesitation> إمتى عامل حاجة في الإعداد مغيرة الدولة، <hesitation> رجعت دولة المغرب وشوفي كده شوفي في الاعدادات اعدادات القناه اروح فيها ممكن تكون اغير اسم القناه غيرت بلد القناه قرايه ما قص اه بتبقى منطقة سياحية غالية جدا الناس دي يعني ربنا بس يرزقنا بإن احنا نقدر نفكر بنص تفكيرهم اللي هما رجال الأعمال دول في الناحية العملية آآ بيبقى فكرهم عالي جدا عن الناس العادية اللي هم شبهنا كده. يعني تفكيرهم بيبقى سابقنا. خطوات كبيرة قوي. <تصفيق>